SIM card besar, micro SIM, nano SIM dan kini e-SIM. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim. Dulu Maxis ada tawarkan e-SIM tapi ia hanya terhad kepada Huawei Watch 2. Kini Maxis kembangkan lagi sokongan e-SIM ini kepada peranti-peranti yang terkini. Apa itu e-SIM? E-SIM secara asasnya adalah SIM card. Cuma ia bukan lagi dalam bentuk fizikal tetapi adalah dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk digital. So e-SIM fundamentally addresses a few problems. When you turn on a phone the first time, you'll have to remove the slot to put in a physical SIM. Now with eSIM, you actually just need to scan a QR code and it's activated, which allows uh, improved reliability and also quicker access to the network. Now what happens after this is that it allows us to expand to this thing we call Internet of Things, whereby everything is SIM enabled and has access to the network. With eSIM, We do not have to put in a sim, SIM into every single device make it very, very much easier. Untuk dapatkan eSIM daripada Maxis ini, pengguna hanya boleh dapatkan di Maxis Store sahaja. Pengguna hanya perlu membayar sebanyak 10 ringgit jika peranti lama ataupun boleh dapatkan percuma jika menggunakan pada peranti-peranti baru yang Maxis tawarkan. Buat masa ini, hanya iPhone 11R, 10S dan XS Max sahaja yang menyokong eSIM. Kerana itu adalah 3 iPhone terbaru yang menyokong dual e SIM. Akan datang, eSIM dari Maxis ini turut akan menyokong beberapa peranti eSIM yang lain. ESIM masih lagi sama seperti SIM card physical biasa. Jadi, mana-mana pelan Maxis masih lagi disokong. Seperti mana-mana pelan pasal bayar ataupun juga hotlink flex. Jika sebelum ni SIM card physical Maxis turut mempunyai multi SIM, kini eSIM juga pengguna turut boleh dapatkan multi SIM untuk menggunakan nombor yang sama pada peranti yang lebih banyak. Jadi, itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amanz akan datang. Assalamualaikum.